Далі, без перерви, долучаємо до нашого ефіру. Як про ми долю. Запитаємо про долю Петріо та і про нічну атаку повітряну в Юрія Ігната, речника командування повітряних сил ЗСУ. Доброго ранку. Вітаємо пана Юрію.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 які мають різні модифікації, Eagle. там F-15C Eagle, це ті літаки, які були у нас на аеродромі Старого Костянтинів у 2018 році. Наші льотчики навіть на них вже літали, ну, в складі з американськими льотчиками, це льотчики з штату Каліфорнії, так, Незаліної І наші виничувачі вже прогунули себе теж